Unë jam Liljana Luani nga Shqipëria, mësu se prej 20 vitesh, por 16 vitet e punit, unë përpishem tja kontributin tim në për edukimin e arsimimin e i fmime me problematikë gjakëmarje. Gjakëmarja në një tim është një plakë, një plakë që prekë jo vetëm familjet në konflikt, por përfshien në këtë problematikë edhe fmime të cilët shpesh nuk arrin të shkojnë shkollë përshytë të konflikteve dhe frikës e artëmarjes nga pala këndërtare. Ne jam dupi që punoj të fort me këto fëmi, që të edukoj, e të arsepoj, dhe që nesër kur të dadim nga kjo problematikë, tjetë të barabart me në bashkë mëshatarit e tyre në bankat e shkollës. Por në këtë situatën e pandemis, Covid-19, problematikat e tyre janë shtuar akoma më shumë. Pasi këto fëmi jo vetëm nuk kanë mundësi të vinë në shkollë si fëmite tjerë, duke zbatuar protokollin, Më kohen e venosur për kohën e pandemisë, porçi ju mundojnë më edhe gjanat më elektare etike. Ne i përpiqem fort jo vetëm të shkojnë në shkollë të dyre, të bëjnë orë mësimi, por me më, më, aktivitete të ndryshme, por të ndihmojë edhe nga ana ekonomike duke e, duke ndihmuar edhe mo organizata të ndihmës ose bizneset e ndihmës që i përkrahin këtë familje edhe fëmijët e tyre. Aktivitetet që organizojnë me këto fmi një përpiqem tje nga më të larmishmet si aktivitetet muzikore, vizatimet të ndryshme, me pun dore për vajzat, gjithashtë të pun me du, dru për djenë, me që dhejnë që ti edukoji edhe me tashurin për punën, që për muke jo ka njëranësi shumë të madhe, jo betem edukimi tashuris për djenë po dhe për punën, këto të dyat të rriten të këtë fmi në krahës njëra tjetërës dhe besoj që të një të arfë me të afër të shihën rezultatët e kësa i punët në që shumë e fështirë. Ju falenderit. Shëti të malën kodëm, të gujë frekë ulejë gjithë me dorë, pas në vëndë matë bugrin shkojë.